أكلمكوا دقايق عن قرارات التوبة. قرارات التوبة بمعنى إيه؟ إحنا أغلبنا بنتأثر نفسيًا، البعد الأولاني ده موجود بدرجات، تسمع وعظة تتأثر، تعمل غلطة تتضايق من نفسك، تقف تصلي يعني تحزن على روحك كويس لغاية كده، بس ده النص الأولاني. كده التوبة ما كملتش. التوبة تكمل لما تطلع منها قرار، والقرار يتحط في موضوع تنفيذ واحد زي بيلاطس البنت هل تاثر بربنا يسوع ولا لا؟ اتأثر جدا اتأثر فعلا ومراته بعتت له رساله اثرت فيه وانبهر بالمسيح وفضل يدافع عنه تاثرا وبس هل نعتبر بيلاطس تاب؟ لا بيلاطس ما تابش بس ده اتأثر ودافع عن المسيح واعجب بربنا يسوع اه بس لغايه كده مفيش توب فاحنا بنخاف من حته التاثر بس ما كانش التاثر يوصل الى قرار تبقى في حته مهمه قوي ناقصه تخلي الموضوع وحش هيرودس نفسه سمع عن ربنا يسوع واشتهى ان يرى شوفوا تعبير؟ نفسه كان يشوف المسيح فبيلاطس بعت ربنا يسوع لهيرودس إنما ما استفادش من اللقاء ولا حاجه لانه مجرد كان عاوز يشوفه يا بختك ده في ناس النهارده تقول يا سلام لو شفنا المسيح بعنينا هيرودس شافه بعنينا وما استفادش وهلك. لازم الواحد يوصل الى قرارات توبه في مره كده كنا عاملين ندوه طلعنا ايه؟ 12 قرار من القرارات اللي تنفع تبقى قرارات توبه لمجرد ان الواحد بس يقول ايوه القرار ده يركب عليه أول قرار مثلا اقترحوه الناس ده من مقترحات الخدام. زيادة وقت ربنا. يعني في قرار اسمه إيه؟ هزود الوقت اللي بقضيه مع ربنا، ده لوحده قرار. لأنك لو فضلت بتقول أنا يعني حاسس إني مش كويس و طب وبعدين ها؟ قول حاجة مفيدة هتعمل إيه بقى؟ هتعمل إيه؟ مجرد إنك تقول هزود وقت الإنجيل، هزود قداس، هزود وقت الصلاة، هاخد خلوة بشكل منتظم ده اسمه قرار توبه وده قرار محتاجينه كلنا تقريبا انك كل شويه تاخد قرار تزود الجرعه الروحيه اللي في حياتك قرار ثاني ترتيب الاولويات دي اقتراحات على فكره انا ما حضرتهاش بس احنا مجمعين يعني ايه الشغل واخد عقلك بقاله 20 30 سنه اولويه في تفكيرك في قرار أن الخدمة أو الصلاة تبقى أولى من الشغل لو عرفت تظبط دي ده قرار مهم أم. لو قدرت تخلي حياتك الروحية أبدا وأولى من بيتك أو شغلك أنت كده خدت قرار للعمر كله والقرار ده لو تنفذ أنت فعلا حياتك هتتظبط ما تفرق تمام. لكن طول ما شغلك أو بيتك أو مزاجك قبل حياتك مع ربنا التأثر بربنا ضعيف ومش هتفرق. مش هتتغير يبقى هنا في قرار اسمه ترتيب الأولى طبعا كل قرار من دول في تنفيذه بيبان يعني ايه واحد اتأخر على شغله هو وأنا اتاخرت لا استنى بقى احنا متفقين ان ربنا الأولى اتأخر على شغلك خلص صلاتك العمو ما احنا اتفقنا رتبناها خلاص ربنا ولا الشغل تقول بس متأخر لا ما احنا خدنا قرار هتاخد جزة خد جزة خد خصم بس انت عندك قرار واخده ربنا قبل الشغل تاني يوم اصحى بدري فاهمين الفكره؟ ما ده القرار لو اتاخد صح وقت التنفيذ هيبان بعدين جالك اوفر تايم لا ده ميعاد خدمتك سوري طب هتترفض اترفض؟ ما هي قرار هقول لكم تترفد يعني ايه؟ الايمان هنا يسند يا جماعه مش ممكن هتترفض، ولو اترفدت هتلاقي شغلانه احسن لو انت واخد القرار صح يعني ايه يعني انت حاطط حق ربنا قبل حق الدنيا ما ده قرار لو عرفت تاخده هتلاقي ربنا خلى الدنيا كلها تحت رجليك والدنيا تمشي سهله قوي بس ده مساله قرار ينفذ مش شعور تنفعل بيه ثالث قرار قرار انك تحاسب نفسك بشكل دوري يعني واضح ان احنا فين وفين لما الواحد يقعد مع نفسه ويكتشف المشكلة فين؟ إعرفي فقط إسمك. طب إحنا هنستنى من مؤتمر لمؤتمر لما الواحد يعرف حاله فين؟ وإفرض ما طلعناش مؤتمرات، وإفرض المؤتمر ما كانش فيه تركيز على التوبة. لا. أنت تاخد قرار تقعد مع نفسك كل ليلة، ما كانش كل ليلة يبقى كل أسبوع. وقاعدة تمسك نفسك كده إيه؟ تعادها زي التلميذ البليد كده. وترجع عليها حاجه حاجه، الأسبوع ده مشي إزاي؟ كلامك مشي إزاي؟ أفكارك مشيت إزاي؟ علاقاتك، خدمتك، ده قرار لأنك لو عملت كده هتتقدم، لو ما عملتش كده مش هتتقدم، هتفضل الحكاية شوية تأثر. قرار آخر قطع علاقة مضرة. كل واحد له علاقات وكلنا نتأثر بالعلاقات. أصحاب، صحبات. آه زملاء ااا آه جيران طبعا مش كله لازم ينطبق عليه كله، لكن إذا وجدت علاقة ما معطلة لحياتك الروحية عاوز قرار شطب كده نهائي مهما كانت الخسارة. دي عاوز قرار لأن في ناس بتموع في النقطة دي بالسنين ما بيتحركش من مطرحه سنتي. سنة ورا سنة بسبب وجود حاجة شخص غلط في حياته دي عاوزه قرار قرار إلغاء هذا الشخص من حياته هتقولي والمحبة ما تضحكش على نفسك حبه من حب حبه له بس لا مش هيدي المحبة انت فاهم كويس ده بيعطل أبديتك لازم تبعد عنه في طريق الأشرار لا يقف في مجلس المستاذين لا يجلس ده مش ضد المحبة ده هو ده محبة ربنا قرار اخر للتوبه التغصب. مبدا التغصب يتولد منه قرارات كتير، يعني ايه؟ مثلا في ناس بتفاصل في الصوم كتير. عشان الصحه وعشان الكسل وعشان الاكل مساله وعشان... قرار هتخصب نفسك ولا هتدلع نفسك؟ التغصب ده قرار. هصوم يبقى هصوم. كنيسه صايمه يبقى هصوم. اتعبت ما تعبتش ده موضوع ثانوي ده مساله عهد مع ربنا مساله قرار انت خدته ان منين ما الكنيسه بتصوم انت صايم لانك حتى من الكنيسه مثلا تتغصب في الصلاه تتغصب في, ال... في في في القرايه هنا التغصب يتولد منه قرارات كتير انك هتقرا كل يوم حتى لو نعسان بالغصب لانك لو عملت كده هتتقدم نوع اخر من قرارات التوبه اللجوء للمساعده. في واحد يفضل بطيء جدا في حياته الروحيه لانه مش عاوز يقول لحد ساعدني. طيب انت زوجه وجوزك راجل تقي دي حاجه نادره. انما موجوده وبيصلي بانتظام. طب ما تقولي له شجعني اقف معاك واصلي. ما تتنازلي عن كبريائك وتقولي له منين ما تيجي تصلي فكرني اصلي معك و... وقعد حاول معي اعترفي يعني ان انت مش مواظبه زيه هو ملتزم اكتر اطلبي منه مساعدة او العكس طبعا الراجل يطلب من مراته ابنك واخدها جد ومركز في صلواته ما تقولي له يا بني حبيبي منين ما تروح الكنيسة شجعني اروح معك أو العكس أنت شاب والديك أو حد من والديك متدين واخدها جد تم تقول له شجعني الجأ لمن يساعدك كلنا بنحتاج دي فيها إيه لما تشوف حد واخدها جد يسندك ولا هتفضل تتريق عليه وتفضل منفصل عنه وتفضل وبعدين طب الخسارة أنت وفي الآخر ربنا يقول لك ده أنا حاطط في حياتك شخص واخدها جد هو كان بعيد عنك هو كان سيره في كتاب ده كان شخص عايش معاك كان شخص قصاد عينك ما كان اسهل انك تتسند عليه اسنده الضعفاء خليك انت الضعيف اللي تقول عاوز حد يسندني قرار قرار الاعتراف من القرارات بتاعة التوبه المهمه انك تعترف هتقول ما احنا بنعترف لا ممكن تعترف بجد او تعترف بانتظام أو تعترف بأمانة أو تسمع الكلام في الاعتراف بالحرف دي قرارات أصلاً ما هو التائب ممكن وهو داخل على الاعتراف يقول يا رب هوعدك الله هيقوله أبونا هعمله مهما كلفنا ده قرار لو عملت كده هيفرق الاعتراف ده عم كل السنين اللي فاتت لأنك ناوي تعمل الكلام مهما كلفك إنما اللي قاعد في الاعتراف يعني مستني يخلص عشان يروح تفرق كتير فده قرار انك تعترف بامانه وكمان تسمع اللي بيتقالك في الاعتراف دي قرارات كلها من قرارات التوبه قرار الخدمه اللي ما خدمش من توبته ورجوعه لربنا بياخد قرار يا رب عاوز اقضي بقيه عمري اخدمك كفايه العمر اللي راح او اللي بيخدم ياخد قرار عاوز ازود خدمتي أو عاوز أخدمك بعمق أكتر أو عاوز أتعب في الخدمة أكتر من كده أو عاوز أراجع اللي أنا بعمله في خدمتي في حاجات كثيرة مش على مزاجك يبقى هنا قرارات داخل الخدمة أو قرار الخدمة نفسه قرار التصالح ده لوحده قرار توبة يعني ممكن واحد بعد مؤتمر أو أو ياخد قرار يكون في زعلة مع حد من قريبه بالعشرين سنة ويقول انا هفضل كل مره اتصعب قدام ربنا واقول له رب سامحني عارف يا رب انه ظلمني والكلام بقى الصغير ده لا انا هاخد قرار وهروح له حتى لو شتمني وهصلحه وهتنازل عن كل الزعل اللي فات ده قرار القرار ده هيفرق جدا انما طول ما هي جوه الحكايه مشاعر وحكايات داخليه كده مفيش توبة حقيقية، ما, توب ما كملتش. مفيش تغيير، خد قرار إنك تعمل تصالح بجد وليكن ما يكون. قرار تضحية زي قرارات الترك يعني. إنك تضحي بحاجة غالية. إنك تتنازل عن حاجة كبيرة، ده قرار زي بتاع كده. نص فلوسي أعطي للفقراء. واحد قرر إنه يسيب الشغل عشان يتكرس لربنا، ده قرار توبة على فكرة. زي بطرس لما ساب المركب وترك كل شيء ده قرار. انما قرار توبه جميل لانه اتغير بعدها. قرار ترك خطيه معينه. خطيه في خطايا ممكن تخلص بقرار واحد، زي مثلا واحد بيشرب سجاير ياخد قرار مش هيشرب سجاير. لما يصدع لما يحصل له ايه مش هتفرق خلاص ده قرار نهائي. شاب مش هيشرب شيشه مش هيقعد على قهوه مش عارف في قرارات تحتاج الى يعني وزن مره في قرارات ثانيه تحتاج لجهاد يعني مش هغضب لما تقول مش هغضب ايه غصب عنك تتزحلق مره ولا مرتين انما في مواضيع لا لا تحتاج الا الى قرار قرار نهائي حاسم قرار انك تعيش في جو روحي او تحط نفسك في جو روحي انك تنتمي لاجتماع انك تدخل على مجال معين يبنيك روحيا، يعني دي مجموعة من القرارات الكفيله ان تكمل التوب. انا يعني بس عشان اثبت الفكره هديكم امثله من ناس ما كناش هنسمع بيها لو توبتها ما كملتش بقرار. اهمهم زكه مثلا. زكه كون المسيح دخل بيته وفرح لغايه كده القصه شكلها كويس، انما اللي فرق في القصه دي ها أنا نصف أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. لما قال كده سمع أحلك المفامر اليوم حصل خلاص ما قالش الكلمة دي غير لما طلع القرار واحد زي أهل زينا أهل نينوى أهل نينوى تأثروا لو كانوا تأثروا بس كناش سمعنا بيهم إنما خادوا قرارات صارمة كله ساب الخطيه كله دخل في صوم بقوا لبسوا المسوح والرماد، بقوا يصلوا طول اليوم والليل، قرارات كلهم خدوها فصاروا مثل اعلى للتوبه كل العصور لان الحكايه ما كانتش مجرد انفعال وتاثر واحد طلع لهم من حوت حكى لهم حكايه لا لا الموضوع قلب معاهم بقرارات أه واحد زي بطرس الرسول ترك كل شيء واحده زي المراه الخاطئه دخلت وعطرفت بدموعها قدام الكل اللي يقول يقول واللي يشتم يشتم واللي يبص يبص قرار واحده زي رعوز قرار هعيش معاكي من ما تروحي اهلك اهلي شعبك شعبي الهك الهي هسيب اهلي اخسر كل هذا قرار واحد زي بطرس الرسول قرار ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ هتسيب اليهودية وتسيب أهلك وتسيب اليوناني وتسيب حاضر. هتشتغل معاه هشتغل معاك. النقطة الأخيرة الاستمرارية في تنفيذ القرار، مشكلتنا الأخرى أن ساعات ناخد قرار وبعدين إيه؟ ما يطولش. يعني بناخد قرارات حلوة لكن تلاقي يعني مسافة خمس أيام، 10 أيام، أسبوعين، كل واحد وزمته يعني. طبعا ده كلام ما بينفعش لانه ده مش معناه توبه كامله برضه، والتوبة يعني غيرت اتجاهك فما ترجعلوش تاني لو رجعت له تبقى ما توبت ما كملتش الحكايه. فالاستمراريه في تنفيذ القرار تحتاج الى بعض العناصر اقولها بسرعه. اولا طلب معونه من ربنا. اخطر قرار بتاخذه انك تغير في حياتك ده محتاج ايد ربنا، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء. فأنت قرار حتى إنك تزود الخلوة أو إنك أنت تبطل عادة وحشة. القرار ده مش هتقدر عليه لو ما كنتش كل يوم تصرخ وتقول له رب ساعدني أعمل اللي اتفقنا عليه، ساعدني أنا عارف نفسي مش هقدر. عشان تستمر في القرار محتاج تطلب معونة. إتنين خلي قدامك مثل واضح أعلى في الموضوع ده. قدوة قريبة لقلبك ناجحة في الحتة دي. كانت الحتة دي مثلا لو هتسيب فلوس كتير خلي قدامك مثلا أو أمثلة من الناس ثابت وكسبت كتير مع ربنا لو هتدي وقت طويل شوف ناس قريبة مدية وقت حقيقي لربنا وعايشة فرحانة عشان دول هيسخنوك كل ما تبرد تسخن لما تبص عليهم تقول لا اللي أنا ابتديته صح والناس دول قدام عيني عشان تستمر في تنفيذ القرار دور على شخص مشجع. ممكن تاخد القرار مع شخص صديق او اخ او زوج او ابن يكمل معك عشان لو انت بردت شويه هو يصحصحك. عشان تنفذ القرار باستمرار رتب الامور المحيطه. اديكم مثل يا جماعه. بمعنى ايه مثلا؟ واحد قرر انه يصحى بدري يقعد مع ربنا او يصلي. شوف انت بني ادم وصحتك على قدك. كونك تصحى 2 3 الصبح وتقول هصحى بدري يبقى مش هتكمل في القرار ده. شوف ظبط امورك بقى انك تنام بدري شويه بدل متفق مع ربنا تصحى بدري. لانك ايه لو صحيت مرتين ثلاثه وانت بتسهر مش هتكمل لانك ما رتبتش اليوم صح. ما ظبطتش بقيه الملابسات. فاهمين الفكره؟ اذا انت محتاج تظبط كل الملابسات عشان الموضوع ده ما يتكسرش. عشان العهد اللي خدته ما ما منك من اول اسبوع. التدرج لتدعيم القرار، ما تاخدش قرارات عاليه قوي فجاه. الا في بعض الامور ولازم ارشاد قبل بالاعتراف، لكن خليك متدرج واقعي يعني. في القرار اللي بتاخده خليك واقعي متدرج، قول هطلع الطلعه دي بس الفتره دي. عشان لما تقدر عليها تكمل فيها. إنما لو خدت قرارات عالية قوي زي واحد يكون أساساً عمره ما صام يقول حصوم للساعة 5 وهو أساساً هفتان بيزحج عام شايف بالراحة شوي خدها بالراحة كويس قوي للساعة 12 بس بتيت عمرك ما صمت فإذاً عاوزة تدارك من الحاجات اللي تفيدك تستمر في القرار حصن نفسك بمجموعة آيات مرتبطة بالقرار وما قرار روحي مالوش ايات كتير. ما قرار توبه مش مسنود بعشرات من الايات او المواقف من الكتاب. لان كلمه ربنا قويه قوي تسند قوي هنا ده ممكن ايه واحده تخليك تلتزم بالقرار اللي خدته. كل ما تفتكرها تلاقي نفسك مش قادر ترجع لورا. دي دي قوه ربنا كده، كلمه ربنا فيها قوه. فانت كل ما تبقى في ايات سندة الفكره كل ما تكمل. دعم القرار بانشطه روحيه، يعني ايه؟ تصور واحد خد قرار وقعد شهر ما يحضرش اجتماعات وما يسمعش شرايط وما يقراش كتب روحيه، مش ممكن القرار هكذا ليه؟ لان الانبوت الروحي اللي داخل ضعيف، شح ضعيف. فاللي ابتدى فيها يقع زي واحد غرس نبتة جديدة وسقاها كويس أول يوم وقعد بعد أسبوعين ما سقاهاش ما هتموت, هتموت فدعم القرار بأنشطة روحية عشان تستمر الحكاية ثلاث كلمات الأخرين بقى المشهورين اخصب نفسك عود نفسك لزز روحك أو بتدي استطعم اللي بتعمل تغصب والتعود والتلزز يعني ايه في الأول انت بتزق نفسك زق بعد شويه هتبقى بأقل مجهود مكمل، بعد شويه هتبقى مبسوط باللي بتعمله. كل حاجه كده. كل حاجه في الحياه الروحيه يمشي عليها التلاته دول. قرايه الانجيل في الاول بالغصب. بعد شويه خلاص تعودت ما تقدرش تنام قبل ما تقرا الانجيل، فما بقتش بتعمل مجهود نفسي كبير عشان تفتح الانجيل. بعد شويه بقيت فرحان وانت بتقرا الانجيل. اي تدريب او قرار هيمشي في التسلسل ده، انك في الاول بالزق وبعدين تبقى تعود وبعد شوية تلزز لإلهنا كلهم